Acțiună în instanc, se cere intervenția în procesul dintre CSM sublinierei Inspecția Judiciar. La Curtea de Apel Bucure subliniere s a judecat, joi, primul termen în dosarul în care Inspecția Judiciară a contestat în instant o CSM CSMC viza controlul de anul trecut de la Dna, acuzând o cenzurare incorectă a raportului. Procurorul ne-a formulat o cerere de intervenție accesorie în favoarea Consiliului Superior al Magistraturii, CSM, a precizat purtorul de cuvânt al Inspecției Judiciare, pentru stirii pe surse. Judectorii au stabilit termen pentru 31 mai, când se vor cita percile sublinierei se va discuta admisibilitatea acestei cereri formulate de CETREDNA. La termenul de joi, inspectorul sublinierei F. al inspecției Judiciare, Gheorghe Stan, a fost cel care a reprezentat instituția. La ie, sub ieri era din sala de judecat. Acesta a declarat ce solicitarea DNA este confuz, potrivit mediafax. fax. Inspecția judiciară a contestat în parte decizia secției de procurori CSM numărul 686 din 31 octombrie 2007 prin care s-a aprobat raportul întocmit în urma controlului dispus de Ministrul Justiciei, DNA. Plângerea aici a fost respins ca inadmisibil de CSM, însă documentul prin care se contest decizia CSM cuprinde acuzații grave de cenzuri, sublinierei încălcarea independenței inspectorilor judiciari. Mai exact, procurorii din CSM au eliminat pur subliniere, i simplu unele precizări nefavorabile subliniere efectiv din raportul IJ. Ulterior, inspecția judiciară a contestat în instant hotărârea CSM.